برنامج رامز تحت الأرض كلما يوقع رامز أحد أعضاء مصر مصر في العلقاء يذكر ويزو وهذا منتقج أنها تعتبر من ده.